تاكل تاكل حتى السمنه وفي العيد تقصب وزنه تشتري الفستان الفخم وهي اضخم منه حجمه انظري من, من هذا ما الذي يفعله هناك دعينا نرى دقق من فضلك هي أنت ليس وقت الاتصالات سوف يدخل المغرب علينا ونحن هنا صبرا صبرا لا صبر عندي أنت خلصنا <تصفيق> هذا مشهد مألوف جدا وأنا لا أقبل مشاهد العارضة إذا إيه جابي إلى مكان فيه مشاهد أقل لعطفا ربما بعض البيوت التي تضع فطورها الآن الا الطعام اللهم اني صائم حمام حمام اين هو سيدتي انت هنا لقد كان قبل قليل شيطان يحرش بين الناس بالفعل إن مهمته أن يبقيهم غاضبين يكفيهم من صيامهم والجوع والعطش لا يمل هذا المعلق من الصراع كل سنة نعلم نهاية المقلب على كل حال فكرة المقالب أصلا صارت ممجوجة لكنهم لا يملون من تكرارها تقلب القناة ما أخص من هذه المقالب إلى المسلسلات سيدتي ألا تخشين من أن يفعلوا شيئا حيال هذا؟ ماذا قد يفعلون لا ادري لكن الكثير ينتقدون نعم الانتقاد هو ما يجدونه هم اهزل واكسل من ان يقوموا بعمل جاد مؤثر <تصفيق> هذا لا يكفي يجب ان يكون المشهد اكثر غرابه واثاره وهذا لا يكفي، يجعلها تحلق شعرها وتتصرف بغرابة وجنون أكثر ولا تنسى شيئا من الانحطاط وإن الأكثر منه فأفضل مؤثرات هذا المشهد كئيبة، يجعلها مبهرجة. هذا المشهد تمثيله ليس كئيبا كفاد ارجع به إلى المخرج بيعيد تصويره بسرعة املأ الفترة الذهبية بالمسلسلات وبرامج له علينا أن نرفه الصائمين وأما البرامج الأخرى فملأها بفراغ بقية اليوم